שלום חברים. היום אנחנו הולכים לצלם ביחד תמונה סופר שווה. סופר שווה שאני כבר סופר מחכה לשותף, אותך, לשותף אותה איתכם למרות שרק עכשיו אנחנו ניגשים לצלם אותה. אני אערא לכם איך אני מצלם אותה, למה אני בוחר לעשות את הדברים שאני בוחר ואז נערוך אותה ביחד, ויהיה כיף! אתם מוכנים? אז נתחיל. איזה קשה זה לעלות ולדבר. ‫אוו! אז הגענו, הנה ג'ורג'י היקר שהולך לעזור לי שלום ליצור את התמונה, עכשיו uh, צריך למצוא את הספוט המדויק שבו אני רוצה לצלם אני אעשה פה סיבוב רגע, אז לקחתי אתכם איתי כדי לשתף אתכם שלפעמים אנחנו יודעים פחות או יותר מה הלוקיישן, אבל לא אז צריך uh, לבחור נראה לי אם יצאתי את הלוקיישן הופה, את זה טוב אז גם לפני הזמן כדי להיות מוכנים וערוכים ועכשיו אני אכין את הסד כדי שכשהרגע יבוא והרגע כל יהיה מתאים בשביל ללחוץ על התמונה אני כבר יהיה מוכן. טוב, אז הכל כמעט מוכן, אנחנו עכשיו מחכים שאת השמש טיפה תירד והתאורה בשמיים טיפה אה, תהיה חשוכה יותר והצבעים יהיו טיפה וגם אנחנו עושים את זה בשביל שנוכל בעצם לטפל פה בהפרש תאורות בין הפנס שיש לי, שראיתם אותי מקודם לשחק איתו לבין השמיים עצמם, כדי שאירו את הפנס בתמונה צריך שלי, הסביבתי, יותר נמוך כדי שהתאורה של הלד שלי, תהיה מספיק חזקה, כדי שנוכל לראות אותה בעצם בתמונה. יאה, שבלו לי אחלה טוב. טוב, אז עכשיו אנחנו עושים פוקוס על ג'ורג'י, שהוא בעצם יהיה במיקום של איי. אה, ג'ורג'י, תעמוד רגע לא אני מוודא פוקוס. טוב, אז בגלל שהטלפון לא מתחבר לי למצלמה אני ארגיל ככה לעשות דרך ה... האפליקציה שזה יעבוד לי יפה ואז אני ככה רואה את, הת... את הפריים של איבול. אני אשים פה טיימר של עשר שניות שיצלם אחר כך תשע תמונות, שבין כל תמונה לתמונה תהיה לי שנייה להתאפס. אוקיי, טוב, ג'ורג'י תקשיב מה אני צריך עכשיו הולך להיות קשה, חברים, צריך להוריד את התמאיל! וואי וואי וואי! לוחץ, לוחץ. אתה מוכן? אתה מוכן? איזה כוח? אה, אני צריך להסבית יותר של המצלמה הזאת! טוב, אם אתם לא רואים את עכשיו, זה בעייתי, כי אין לנו זמן ואני צריך אז לא נורא. אתם זה אחר כך, אני לא, לא, بون يريد التوصر ولا יש מצב שיש תמונה אחי. יש מצב שיש תמונה तעם, तעם, तעם, तעם, तעם, तעם! <laughs> <laughs> שלום חברים וברוכים הבאים לאהלל שלי AKA لا שלי לפני שהאם לא מתחילים לארוך, אני רוצה להזמין את כולכם לצפות בסדרת הסרטונים שלי לLightroom שם אנחנו לומדים את התוכנה מהבסיס ועד הטריקים הכי מגליבים שאתם רואים בתמונות הכי בנגש75 שאתם רואים באינסטאגרם <laughs> <laughs> בואו נתחיל אז כמו שאתם רואים כבר היוותי את כל התמונות לLightroom והאמת שקודם כל בדרך כלל שאני מביא את כל התמונות אני עובר על כולם דרך ה-Library מסמן לעצמי את התמונות שהכי אהבתי על ידי הרייטינג זה הילה, אז אני כבר עשיתי את זה כדי לחסוך לנו זמן, ובחרתי אחת משלושת התמונות האלו. כמו שאתם יכולים לראות, ההבדל ביניהם זה בעיקר הפוזה שלי. את שאר הדברים פחות משנה לנו, כי אנחנו יכולים בעצם לשחק איתם איך שבאנו. אבל לדעתי זאת התמונה הכי טובה, כי אני הכי אוהב את הצורה שבה אני עומד כאן עם הפוזה ואיך שהאור נופל עליי. אז אני טיפה, אבטח את ה-shadows שלי, שאלי פה עם מה לעבוד. טיפה אסגור את ההיילייטס עכשיו חשוב לי שתבינו שעכשיו אנחנו עושים רק סקיצה מאוד מאוד קלה ואחר כך אנחנו נטפל בשאר הדברים אתם רואים? העברתי כאן ועכשיו אני יכול לראות שהרקע שלי כן עקום שזה לא סבבה אז uh, הנה סידרתי אותו uh, סבבה אנחנו נמשיכים להרוא אותה אחר כך. עכשיו אני לוקח אותה לפוטושופ. אז בגלל שזאת פעם ראשונה שלנו בפוטושופ ביחד, מהזו תמונה צמיחה הזאת, אם אתם ראיתם אותה, וואלה, איזה كيف היה. <laughs> <laughs> באופן כללי בפוטושופ בדרך כלל אנחנו או בונים משהו בשכבות, כמו שבונים הוגה, שכבה מעל שכבה מעל שכבה, או שאנחנו עושים תיקונים מאוד לפרטים מאוד קטנים ונכנסים פנימה, ולזה גם הפוטושופ מעולה, באופן כללי יש פה המון כלים, יש כלים שמתעסקים בבחירות, שאנחנו בוחרים, כל מיני אובייקטים, כל מיני דברים בפריים יש כלים של תיקונים כמו הספוטי לינק וכמו הפאץ' טול וכל מיני דברים כאלה מאוד מאוד יפים הוויז'ן שלנו לתמונה הזו הוא ליצור תמונה שבעצם אני בא לגעת בסמל של היוטיוב ההשראה לתמונה הזאת היא הגיעה מהבחורה הזאת של נוגה שהופיעה בסוף של הפיג'מות שהיא כזה בא לגד בפיטה או בירח כזה, קוראו לנוגה, נראה לי אז uh, משם האשרה לתמונה <laughs> <laughs> עכשיו בפוטושופ מה שאנחנו עושים אנחנו קודם כל מתחילים מסקיצה קודם כל דבר ראשון אני משכפל את השכבה הראשונה כדי שתמיד אין לנו את הבסיס שאני אוכל לחזור אליו כאן יש ג'קט שנכנס אליי אז אני אעלים אותו לחצתי על ג'יי נכנסתי לספוט הילינג טול שזה כזה עוזר לי להעלים כל מיני נקודות ודברים כאלה בפריים שלנו ותודה רבה שלום אל סלמת אלן ביי ביי יפה דבר שני יש פה את האור הזה. חוץ מזה, עכשיו פה, אני צריך לגטפל בזה. אני צריך בעצם uh, להעלים את כל זה. כי אני רוצה עכשיו ליצור לעצמי את שאני אשתמש בו אחר כך. אני אעשה את זה בשלבים. עד עכשיו אני אשתמש רק ב-Spot Healing Tool, אוקיי? אם יעבוד לי עם ה-Spot Healing, אני אלך ל-Clone Stamp, כן? לוחץ על אופשן או על אלץ למי שיש לו פיסי צובע פה את <מת> הענן נגיד שזאת היא התמונת בסיס שלנו עכשיו, כפי שאתם רואים אני אה, לא בקומפוזיציה טובה אני לא אוהב את הצורה הזאת אז מה שאני הולך לעשות זה אה, קודם כל אני אמחק את הפיקסלים של מסביב תודה רבה, נעשה חדש עכשיו, אל תימחק את הפקסים שמסביב עכשיו מה שאני עושה, אני בעצם מרחיב את התמונה כדי שמבחינת קומפוזיציה זה יסתדר לי טוב יותר אוקיי. אני מראש כבר הבאתי סמל של יוטיוב שהורדתי אותו מאתר של בלי זכורות יוצרים שאני אוכל להשתמש בו איך שאני רוצה מבלי לחשוש אני מביא אותו לכאן, שם אותו באמצע של הפריים שלי מקטין אותו לבודל הרצוי ומכאן אני מתחיל עכשיו בעצם להרכיב את הדברים עד שאני אהיה מרוצה מאיך שזה נראה ואיך שזה מרגיש לי עכשיו כפי שאתם רואים, פה הגדלנו את שלנו אז אנחנו עכשיו נשלים אותו על ידי ה-content aware בואו נראה אם זה יעבוד לנו content aware feel מלא לראותו בואו נגיד שזאת נגיד נקודת מוצא לנו קח שנייה להשלים, דרבה. תודה רבה, כפי שאתם רואים פה זה קצת לא השלילים 100%, אז אני אעזור לו. טוב. עכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, היוטיוב שלנו, הסמל, הולך להיות כאן. זאת אומרת זה צריך להיות נקי, נקי, נקי, אסור לראות פה כלום. זה פחות או יותר בדרך להיות השקיצרי שלנו לא ציפיתי שאני אסתמך איזה כל כך הרבה איזה בצה אוקיי אני אבוא אליו כזה חדש, לירח חדש אני הולך לוקח את של היוטיוב מגדיל אותו מאוד ואופה, אופה אופה, אופה מה אני בעצם מנסה ליצור את ה-Glow של היוטיוב. עכשיו מה שלחצתי אליו פה זה בעצם הדרך שבה השכבות משתלבות. כשאני לוחץ על אחד מהם, אני לוחץ עבור כל שכבה, על המצב שלוב של השכבה הזאת. כל הראשונים משלב את השכבה עם העדפה לקעים. זאת אומרת שמה שהפיקסל יותר כאה בשכבה של למעלה, עירו, מה של בהיר, לא עירו. החלק השני הוא הפוך למה שלפיקסלים בשכבה החדשה שיותר בהירים מהשכבה שלמטה ואותם יראו בגלל שאני מנסה ליצור פה אפקט של אור אני בעצם רוצה להוסיף את האלמנטים הבהירים האלו לכן אני צריך לחפש ב באזור הזה, בסקשן הזה של החמש אמצעים האלה כדי לראות מה הכי מתאים לי בדרך כלל מה שעובד פה הכי טוב בדברים האלה זה או סקרין או לייטן או לייטן קלר לפחות ממה שאני מצאתי וממה שאני אוהב לטעתי סקרין עובד פה יחסית סבבה טוב מה שעכשיו אני הולך לעשות זה אני הולך לשמור את הקובץ הזה כמו שהוא ברגע שאני לשומר אותו בגלל שיש לנו בעצם קישוריות בין הפוטושופ ללייטרום הקובץ הזה ייכנס אוטומטית ללייטרום מה זאת אומרת ייכנס? כבר יש לנו אותו פה מהתמונה הקודמת כפי שאתם רואים הסיימטר של הקובץ הזה זה קובץ טיפ יעקובת של עצם ה-ไลטרום הפוטוש... ופתח שמה. עכשיו יש לנו בעצם סינכרון בין הקובצים. אני יכול לעשות מה שאני רוצה על הקובץ סקן בתוך ה-ไลטרום, ואני יכול להטפל בדפרד ובשכבת בסיס, ובשכבה הזותי שבפוטושופ שאנחנו עובדים עליה, איך שאני רוצה לדתי זה הצורה אחרי התובלה לעבודים זה. ככה אני עכשיו הולך לפו ואני מחפש אחד מה אה, אחד מהפריסטים שלי שאני מאוד אוהב, אני נראה לי את זה. בבלי כאלה, תודה רבה. טיפה אורי לי יותר מדי את ההיילייטס. עכשיו, מאחורה טיפה רק לי מדי, טיפה חשוך לי מדי מאחורה. טוב, חברים, מה זה התמונה הסופית שלנו? יתחילנו מי זה, ואיך אנחנו בסופו לא זה? אני קבישתם מבטותים? כי, 왔ה? אני קד. תודה שיצאבתם, לא תירدون שנצצר בהרבה, ונדריב בשקט יאללה בואי.